Jsem hrozně rád tomu, že tato krásná výstava zakotvila u nás ve městě. Jmenuje se Voda a civilizace a myslím si, že je to případný název, protože skutečně za rozvoj civilizací nemůže nic jiného než tak malá molekula, tak jednoduchá sloučenina jako je voda. Doufám, že obyvatele města a jeho návštěvníci si tuto výstavu náležitě pozorně prohlídnou, protože jednak je na velmi frekventovaném místě a jednak, jednak svým designem skutečně vábí oči návštěvníků. Takže děkuji za tu možnost, že výstavu máme právě tady a děkuji panu profesorovi Bartovi za to, že tu výstavu udělal a že ji právě v našem městě, v Hradci Králové, můžeme shlédnout. Děkuji. Protože um, se snažíme tou výstavou změnit myšlení lidí. Um, takže to je vlastně iniciativa zhora. Myslím si, že je to důležitá komplementární věc, protože pokud um, budeme zvora delegovat jakékoliv geneální strategické plány, tak pokud lidi nepřijmou za své, tak je to odsouzeno, odsouzeno k máručnosti. A přesně tahle výstava, která otevřena 24 hodin denně, tak můžete vidět, jsou tam solární panely, takže je možné se jí prohlížet i v noci, tak umožňuje prostě měnit to myšlení. Jenom pro příklad, když ta výstava byla v Praze na Kampě dva měsíce, tak ji vidělo odhadem 800 tisíc lidí. A ta velká očekávání jsou i v případě Hradce.